Nii, mul on siin kaks pitsat. Mul tulevad sõbrad küllavarsti ja peame need pitsat kõige oma vahel ära jagama. Ja ma tean, et mul on kolm sõpra, kes on veits nagu õgarditele. Neil on väga suur isu ja siis on veel viis sõpra, kellel on siuke väiksemisu ja mul endal on ka pigem selline väiksemisu. Mõtlesin, et jagan siis selle esimese pitsasi kolmeks võrdseks osaks. See on siis nendele õgarditele ja selle teise pitsa jagan kuueks võrdseks osaks. See on siis mulle ja nendele ülejõutele. Vagan, üks väike sisuga sõber jätab tulemata, siis jääb siit teisest pitsast üks üle. Noh, ma võtan siis selle endale. Aga nüüd mul on küsimus, kes saab rohkem pitsat. Kas mina, kes ma saan nüüd kaks väikest pitsalõiku, või mu õgarest sõber, kes saab ühe suure pitsalõiku? Mis sina arvad? Arvad, et mina saan rohkem pitsat. Aga miks? Tegelikult need kaks viilu kokku on ju täpselt sama suur kogus kui see üks suur. On ju. Selle näite kaudu me praegu avasime üsna märkamatult murdude teemat, aga selleks, et seda paremini mõista, vaatame veel ühte sarnast olukorda. Mul on siin kaks samasugust pudelit. Ühes on plomimahl ja teises apelsinimah. Siin on 1 liiter plomimahla ja siin on 1 liiter apelsinimahla. Ja noh, ma jagan selle ploomimahla ära kolme sõbra vahel. Selleks on mul siin kolm suurt kaasi. No vaatame, et võrdselt tuleks. Ja apelsiini mahla jagan üheksa sõbra vahel üheksasse väiksesse klaasi. pa, pa, pa. Aga võtame nüüd siit kaks klaasi ploomimahla. Võtame selle kõrvale. Ja võtame kuus klaasi apelsinimahla. Jätame need siia kõrvale. Siin on ilusti kuus klaasi apelsinimahla. Kumb on rohkem ploomimahla või apelsinimahla? Mm? Jällegi ühe palju jõu. Me võime seda isegi järgi kontrollida, kui sa ei usu. Võtame need samad pudelid meil siin ja valame tagasi. Nii, võrdleme. Täpselt sama palju jõu. Aga kuidas me võiksime seda mahla või pitsa jaotamist matemaatika keeles väljendada? Meil oli siin üks pitsa, mis on üks tervik. Ja me võime seda pitsat jagada näiteks kolmeks võrdseks osaks. Sellisel juhul see osa siin on üks osa kolmest. Aga kui jagame kuueks võrdseks osaks, siis see on siin üks osa kuuest. Ja kui meil oli kaks tükki, siis see oli Mitu osa kuuest? Kaks osa kuuesteks ole. Ja matemaatika keeles me kasutame selle tähistamiseks murde. Näiteks kaks kuuendiku on selline harilik murd, mille puhul on tervik jaotatud kuueks võrdseks osaks. Ning me võtame kaks sellist osa. Või üks kolmandik on harilik murd, mille puhul on tervik jaotatud kolmeks võrdseks osaks. Ning me võtame ühe sellise osa. Ja see suur pitsaviil oli siin üks kolmandik tervest pitsast ja väiksem oli üks kuuendik tervest pitsast. Ja kaks väiksemat kokku on kaks kuuendiku tervest pitsast. Ja mis me välja selgitasime, kumb pitsakogus oli siis suurem, kas see, mis vastas ühele kolmandikule või see, mis vastas kahele kuuendikule. Need pitsakogused olid sama suured, seega üks kolmandik ja kaks kuuendiku on sama suured osad tervikust. Ja samamoodi siis kaks klaasib ploomimahla kolmest on kaks kolmandiku kogu ploomimahla kogusest, Ja 6 klaasi apelsini mahla 9 on 6 9 kogu apelsini mahla kogusest. Ja ka need kogused olid oma vahel võrdsed, seega 2 3 ja 6 9 on sama suured osad tervikust. Ja mis me sellest harilike murdude kohta siis järjeldada võiksime? Seda, et me võime sama suurt osa tervikust väljendada mitmel erineval kuju, sõltuvad sellest, kui mitmeks võrdseks osaks me terviku jagame. Näiteks 1 kahendik tervikust on samumis 2 4 samas tervikust ja samumis 4 8 sellest tervikust ja samamis 8 16 -tiku. ja nii edasi. Aga viimaks nubutame natuke veel. Kui mul on pizza jagatud kolmeks võrdseks osaks, siis milline harilik murd vastab tervele pitsale? Näiteks jagan pizza kolmeks võrdseks osaks ning söön kõik kolm tükki ise. Kolm kolmandikuks ole, aga kui on kuueks võrdseks osaks. Kuus kuuendik ole. Kumb neist mordudest on suurem? Kas kolm kolmandiku või kuus kuuendiku? Ja muidugi ei ole kumbki suurem, vaid need on võrdsed, sest kolm lõiku kolmest ongi terve üks pizza ja kuus lõiku kuuest on ka terve üks pizza. Mis me siit võiksime järeldada? Siit võiks järeldada, et terviku jagamine erinevateks võrdseteks osadeks ei muuda tervikut ennast. Tervik on ikka tervik. Matemaatika keeles on see üks. Ja harilik murd näitab mitmeks võrdseks osaks on tervik jaotatud ning mitu sellist osa võetakse. Nii et kokkuvõttes sõnastasime siin kaks suurt ideed murdude kohta. Esiteks sama suurt osa tervikust võib väljendada erinevate harilike murdude abil mitmel erineval kujul. Ja teiseks terviku jagamine võrdseteks osadeks ei muuda seda tervikut ennast. Ma loodan, et said nendest teedest aru ja et sul on edaspidi neist kasu. Igates, aitäh vaatamast ja kohtumisi!